أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء قبله على الوردة والدعاء والقولون الصائم أسلموا لله من ربه. الله أكبر. الله. الله, الله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 ان مالك يوم الدين إياك كان وإياك نستعين كان استعين ان الذين هووا ولا سكين الذين ام أفلح من تزكى ونفعت بربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا هو أن